Була посіяна, зрозуміло, 2,5 тисячі зиму не було, ще ми досіяли трошки льону, не встигли до путя посіяти гору, гірчицю, те, що мали сіти, якась саме ну, така рання група, льон ще досіли, трошки ярого ячмію посіла, хоча розуміло, що вже пізнувато, але не втратити насіневий фон, щоб чотири сорти, хоча б трошки на розмноження було. Посіяла приблизно там по 50 гектар, і основна маса це соняшник, і з-за того, що посуха досі не може посіяти просто. Дуже велика посуха. Хочу сказати, загалом на сьогодні не досіяно 400 гектар. Не можемо посіяти, бо Ну, те вчасно не зроблене, воно одне за друге потягнулося і зараз велика посуха, ті дощі, що є, вони в аграрному сенсі не є дощами, вони тільки перешкоджають збиранню ворожею. Ми знаходимося на зернотуку, те, що у нас на основних теренах там трошки пошкоджені криші, вибило вікно, то я навіть не вважаю порівнення втратами. Тут Розбита ракетою і горів наше серце зернотоку це наш зав. Він був переобладнаний німецькими петкусами, все згоріло вщен. Обстріляна територія, криші ми вже переремонтували, обстріляний ангар, в якому стояла техніка. І найбільших втрат, які зазнала сільськогосподарська техніка, це трактори, комбайни, два трактора згоріло. Інші обстріляні жодної одиниці сільськогосподарської. Техніки, яка б не була пошкоджена, у мене немає. Різна ступінь пошкодження від згорівшої до тільки пробитих стеку, вікон, але пошкоджено все. Своїми силами довелося відновлювати. А варіантів інших немає, бо це не страховий випадок і це не гарантійний випадок. Це форс-мажор, обстріли і війна не підлагається, і е, дуже складно було, тому що ми з вами розуміємо, що кінець лютого, початок березня були масовані обстріли саме тут, е, і саме тут точилися бої. І ми розуміємо з вами, що в місті Миколаєві навіть продовольчі магазини-аптеки були зачинені. Я вже мовчу про магазини фірми, які займалися запчастинами. Зараз трошки легше. А в той час було досить таки складно і кожна запчастина, кожна деталь, вона давалася дуже важко, я вам скажу, бо майже всі зачинені. Ну і внаслідок цього, я скажу, що от величні 4 тисячі гектар тут 3900 і жодного поля не було, на яке б не прилетіло і яке не треба було б де розміновувати, де просто чистити від вибухнувших, або ще не вибухнувших, різних-різних снарядів, і це теж унеможливлювало. І в зв'язку з цим я знаю, що є втрати поврожайності, і за того, що є в полях пошкоджені ділянки, і за того, що неможливо було вчасно зайти підживити, зробити весь комплекс весняно-польових робот. Саме із за того, що не можна було попасти туди в поля. І деяку техніку я сьогодні не знаю, які суми будуть, що це обійдеться. Ну, скажу, що загалом це десятки мільйонів гривень. Это техника, которая приобреталась за, за деньги кредитные. Ну, в, в этом году он вообще не использовался по одной причине, потому что был обстрелян. Здесь выведена вся система навигации, система подъема, опускания, кабина, электроника. То есть он в таком состоянии, который сейчас и не выезжавшим. Даже ни одного гектара не произведено опрыскивание. Ну, то есть то, что мы смогли сделать ходовую часть, гидравлику, это своими силами 300 тысяч евро, которые на данный момент не может работать, приносить пользу хозяйству ну, и делать все полевые работы. Ну, то есть вот такая, будем говорить, большая проблема.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 Уже убирает. Много тракторов, которые которых колесных, особенно парка, побиты были и стекла. Практически все. Это малые трактора, легкие трактора. То же самое и побитые комбайны, которые немало денег стоят. Кабины, двери. Оно, понимаете, оно побито осколочными. То есть вот примерно вот здесь даже можно... Вот, чтобы было понятно, вот здесь. Это просто было уже полностью разбитой. Здесь завязался бой, и вот это вот ангары и вот эта лицевая, будем говорить, стена приняла на себя все. Ну, це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут на цих полях наприкінці лютого і на початку березня цього року. Багато таких подарунок у нас, різноманітних на полях, це залишки ворожої, дуже мало залишилося, але вона є. Ті снаряди, що не довибухали, те, що ми максимально почистили, це. Ще на краю поля не дочище, не сподіваюся, що приберемо згодом. Скільки ви засіяли ну, для початку зерновими цього року і який наразі врожай ячменю? Ну, ми засіяли озимини зернових, 2200 гектар зернової групи озими, майже 200 гектар ярого ячменю, 176 Ну, який врожай. Поки що врожай не те, що б хотілося. Є ділянки де менше, де за того, що не змогли вчасно зайти, не змогли. Жите не змогли зайвий раз попрацювати з опріскоювачем з якимись мікродобрими, таке інше, дуже важкий рік. Тому я думаю, що навіть такий врожай сьогодні це досить добре врожай при тому, що було зроблено. Який сьогодні врожай чи цього оцік, очікували, чи буде ще краще? Ну, бачите, сьогодні якраз в потоці, в повному розгарі йде, йдуть з нива. зараз ми збираємо зими ячмені, в рожайність середньому йде для цього року не характерна для нас, 26 центрів з гектара збираємо. Цілий рік посушний, було з осені сходи ми одержали, тримали пізно, і зима була така тепла, але безсніжна, без опадів. Весна така була, особливо були, особливо були супові такі весною. Ну, і за вологи ми втратили врожай в цьому році. Це для нас не характеристик. Ми брали по 40 центнерів, 42, 43. А в цьому році 25, 26 центнерів. Ну, те що є. Основна зернова культура у нас, у нас 973 гектара озимого ячменя і ось тільки 986 озимої пшениці. По пшениці поки прогнози складно робити? Ну, пшениці, ми так думаємо, десь біля 30-ти, але більше не приймаємо. Ранньою весною ще були якісь залишки, були якісь запаси дизельного палива, але я вам е, скажу, що досить багато в мене е, Паливно-мастельних матилів пішло не на поле, пішло на... Інші потреби, зв'язані з тим, що ми всі працювали на перемогу, і техніка наша теж працювала, і автомобілі, і скватори, і крани, і навантажувачі, всі працювали досить багато. На початку весні не сильно, але потім дуже був цікавий квест, знайді паливно-мастильні матеріали, адже навіть маючи гроші, їх дуже важко купити було, важко завести, було, бо все було заблоковано. Зараз трошки ситуація покращилася. Покращилася з дизельним паливом, з бензином вона так от істотно не покращилася. Я маю на увазі оптові поставки, а не по 20-30-50 літрів на заправках, воно не є істотно для господарства. Держава То, чимось допомагала? Держава. Ми, коли держава кинула клич в електронній формі, здати заявки на допомогу насінням сільськогосподарської хімії, ну, тобто засоби захисту, добривами, паливно мастинами, ми всі заявки подали, здали, як має бути в електронному вигляді, але держава нічим, ніяк, ні в якому вигляді не допомогла. Бо більше того, ми три місяці билися за кредит. Ну, я знаю, що ніхто майже в нашій зоні, бо у нас червона зона. На зараз на травень місяць Миколаївщину поділили на дві зони, вже, помаранчеву і червону. То в помаранчевій якось розблокували трошки це кредитування, яке у нас йде без застави, без відсотків і таке інше. Але сьогодні в червоній зоні його неможливо поотримати. Ви не лише... Фермер керівник господарства, ви ще голова профільної комісії обласної ради. Чи ви спілкувалися з колегами-депутатами, з колегами-депутатами-аграріями? Чи були у вас розмови з приводу того, як вирішувати ці проблеми? Чи зверталися до вас? Колеги не зверталися до мене, зверталися пересічні аграрії, переважно там, з Вітовського, Баштанського, з тих районів, де, які, ну, на мій погляд, більше за все сьогодні постраждалі є, бо точаться бої. Сьогодні навіть не звертається вже снігурівка. Ми розуміємо, що вони окуповані, бо сьогодні той. База та економіка, на якому має триматися, і завжди економіка України на левого частину трималася на експорті нашої продукції, так як в сировині, так і в продукції переробки, це і олія, і таке інше. І сьогодні це дуже хібна думка, я розумію, що Миколаївщина – це ж не вся Україна, важче за все саме тут, на Миколаївщині. Ні. Бо окрім того, що немає експорту, то ми ще потерпаємо від обстрілів і від того, що відбувається навкруги нас.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 якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Яка сьогодні цінова ситуація і на готове зерно, і чи є можливість його зберігати? Сьогодні експортерам нема куди закуповувати, і власне аграріям краща ситуація в тих, у кого є зерносховища свої, деякі звозять сьогодні на елеватори, так елеватори ведуть прийомку, але елеватори сьогодні ведуть прийомку тільки на зберігання. Ячмінь, власне, нікому майже не потрібен, сьогодні закупівлі ячміння немає. Я знаю, що пару днів назад була по деяким альіваторам, не розуміючи, що вони а заповнені і б сьогодні ті, хто роблять закупівлю, роблять це на а, свій власний ризик. Ну, бо в нашій зоні, розумієте, ми не розуміємо, прилетить, не прилетить, вивезеться, не вивезеться. Дуже багато ризиків і ті, хто закуповує, вони цілком логічно, що не можуть це робити по адекватній ціні. Тому сьогодні ціна на ячмінь коливається 1800-2000 гривень. Це в нашому регіоні, так, є ціна в 130-140 доларів на Рені, але до Рені треба довести черги по 2-3, а то й 4 тижні. Логістика, ну, різницю цю зневільовую. Взагалі автоперевізники, десь враховуючи цей термін, який вони в черзі... Простою десь приблизно 60, від 60 до 80 доларів з Миколаївщини, ну навіть з Миколаєва. Недалеко я не беру вже дальні регіони. Вартою сьогодні одна тонна перевезення на Рені. Це досить таки багато і, бачите, 130-140 мінус 130, 70-80, то 60-70 доларів, так і лишається остаточна ціна, і більше того, там, де закуповують, там ще є строки розрахунку такі, ну, в найкращому випадку, то тиждень-два, а по декаду три-чотири тижні. От рахуйте три тижні черга, три тижні чекаєш. То довгий сьогодні процес, і це не та ціна, яка є. Ну вона не відшкодовує навіть ті, ті витрати, які сьогодні вкладені з минулого року і по збирання врожаю. До речі, ціна на збирання врожаю теж в цьому році зросла, навіть в валютному еквіваленті, я вже не кажу в гривневому. Ми з вами розуміємо, якщо в минулому році там гектар збирання від 800 до 1200 гривень стоїть, то сьогодні там 50, 60, 80, 90 доларів. Ібо більше того, з центральної України, західної України сьогодні комбайни сюди гнати не хочуть. Я не знаю, що буде завтра, чи буде купівельна спроможність, якщо немає реалізації. Розумію, що вона буде дуже низька в країні на насіння. Не знаю, кому і як треба буде насіння, чи люди вирішать, будемо сіять чим-небудь своїм, як-небудь. І не будемо витрачатися, це теж можливо. І тому я не знаю, як буде у цьому році з реалізацією насінневого матеріалу. Сьогодні з тими граками, які великі, і, ну, і дійсно насіневі, і сьогодні всі не розуміли. Бездоріжжі, які ціни будуть, сьогодні ще ніхто з нас не розуміє. Я спілкуюся з елекційно-генетичними установами, з установами Академії аграрних наук. Сьогодні ще ніхто не знає, що буде з цінами, чи буде реалізація і як воно буде взагалі далі. Бо і Запоріжжя, ви бачите, частина випала і так далі. Тобто дуже складно прогнозувати.